Du skal vælge den her uddannelse, fordi du har interesse i ledelse. Du har ledelse af mennesker på individuel plan, på relationel plan og organisatorisk plan. Så vi arbejder altså på tre niveauer. Strategisk, organisatorisk og taktisk niveau. På uddannelsen der underviser vi i ledelse, ikke om ledelse, for det kan du bare læse op i bøger. Nej, når det er i ledelse, så træner vi rent faktisk også jeres metoder til at gå ud og lave interventioner, lave eksperimenter i jeres egen virksomhed og se, hvad der rent faktisk sker i de ledelsesrum. Det specielle ved uddannelsen er dens fleksibilitet, sådan så at du kan vælge valgmoduler, som vi udbyder efter ønsker og behov og trends, så ikke de ledelsesmæssige udfordringer, du står med. Uddannelsen henvender sig til dem, som har interesse i ledelse, som måske står som helt nye ledere, men rent faktisk gerne vil udvikle sin personlige lederskab i den professionelle kontekst, man er i. Så du kan være læge, du kan være sygeplejerske, du kan være i isyre, du kan være alle mulige. administrative baggrund, men hvor du rent faktisk kommer ind i en anden position, altså har en ledelsesmæssig ansvar.